Sí. Aviam, aquestes fotografies eh, les vaig localitzar fa uns anys en enrere a Prats de Molló tal Jean-François que el seu avi era el farmacèutic de Prats de Molló i durant els dies de la retirada eh, el farmacèutic de Prats de Molló doncs, va agafar la cama de fer fotos i es va dedicar doncs, a fer un reportatge doncs, de, de tots aquells dies del succés d'aquell de, de, desastre que hi va haver durant els dies de la retirada tant a la població doncs, de, de, de la part espanyola diguéssim de Can Perdón i a ja la, la frontera com hi ha ja de un han passat la frontera i arribaven a Prats de Molló. O sigui, llavors, ho heu revotat la gent de casa de Mollor... a veure si hi havia alguna fotografia o alguna cosa d'elèctrica, de em van adreçar cas d'aquest senyor, ja em I llavors aquest senyor, molt maglament, em va deixar tots els negatius, em va dir, negatius, us ho revela-les, fes-me el col·lopis. aquestes fotografies i ara fa poc, amb no l'assortiment de Caprodó, em va passar, per, van no estar parlant, interessant fer aquests negatius, aquestes fotografies és explicar-ho mica doncs, tots aquests successos que van haver, eh, que la gent quan arribi al eh, voltant de tothom eh, el que van ser aquests dies tan tragiques de la matirada.